Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я виконую не дуже складну роботу, але дуже важливу для нашої держави, а особливо для нашого села. Я коротко хочу розповісти про цей вирік, про його значення та трішки про історію нашого села. Це козацька вежа. Зі слів старожилів нашого села, що ніби у нас знаходилася подібна вежа, яка заздалегідь, могла помітити ворогів, які наближалися на наше село. Тому е наші жителі села, активісти, вирішили втілити цей проєкт в життя. Але наразі на такі проєкти потрібні були кошти. Вони знайшли конкурс, міжнародного значення за підтримки Євросоюзу та Британської Ради в Україні, вони вирішили взяти участь із подібним проєктом. Багато громад брало участь у подібному конкурсі, але перемогу отримало саме наше село. І тому ми дуже раді і вдячні цим організаціям, які надали можливість ділити наш проєкт. Так як наш проєкт був зареєстрований ще до війни і виграний ще до війни, тому... Нікуди було діватися і потрібно його реалізовувати. Ми дуже хотіли перенаправити ці кошти в інше русло, але згідно з умовами конкурсу потрібно було використати ці гроші по призначенню. Адже в разі невиконання умов, прийшлося повертати всі кошти до єдиної копійки. Тому, на думку організаторів цього проєкту, вирішено було все-таки продовжити виконувати роботу із даною вежею і в цьому я згодився їм допомогти. Участь у цьому проєкті брало дуже багато людей, яких ви побачите згодом у відео. Зі згодою громади та селищного голови вирішили поставити цей виріб біля паркової зони з метою, щоб розширити паркову зону, щоб було більше місце для відпочинку. Звичайно, після встановлення даного виробу, дуже багато людей були задоволені тим, що їхня відпочивальна зона буде розширятися, і благоустрій села все-таки розвивається. Але знайшлися і теж люди незадоволені, як же ж без них. Адже кожен хоче дати пораду по-своєму, тоді, коли вже весь проект завершений і велика праця, пророблена нашими руками, а не їхніми. На цьому свою балаканину я завершую. Всім дякую за увагу, усім міцного здоров'я, мирного неба, всім до побачення.